أنا لبيّنت للرجال تقديره إجبلة ما ماني فاتصنّعه أول مواجهه وله وضعه وتبريره وطباع خلقه يختار ما يسمو بنفسه ويرفعه ما قدر قدره لو شفت تقصيره ما قلل بقيمتك ما عرفته بعها الراجل الا صار كان نفسي ميزان يعطيها ويمنعها ما باقي لا ترى. لا منا حضر مثله مثل غيره من ناشنك بقى لها موداعها من ناشنك بقى لها كنه موداعها من ناشنك بقى لها كنه موداعها من ناشنك بقى لها كنه من ناشنك موداعها